Побиті шипки та зруйновані балкони. Багатоповерхівки спального району зазнали удари близько п'ятої ранку. З першого по дев'ятий поверх. Ушкоджені майже всі вікна. Пошкоджена також лінія електропередач поблизу. Комунальні служби прибирають територію та працюють над усуненням несправностей. Тут з самого ранку триває робота з відновлення пошкоджень. Люди ремонтують балкони та вікна, забивають шипки. Усім, чиє житло постраждало, видають плівку. Все побила, трехкомнатная квартира, выбила вот, смотрите, да, вами, этих, помогает. как, балконные двери, и оттуда все повыбивало вовнутрь. Заживаем, наверное, люди тут не живут, я так понимаю, просто повторное, как бы, избежать или морозить, понимать, бросить на него. Володимир живе в одному з будинків, які постраждали під час обстрілу. Несе додому матеріали, якими заб'є вікна та балкон. Слава Богу. Ой-ой-ой. В нашому будинку, ну, о 5:20, 5:30 стався Вибух і в нашому будинку постраждали близько 60 вікон. Ті вікна в які є, в яких не в ті квартири, в яких не проводилась заміна вікон. Це старі дерев'яні вікна. На даний момент плівка видана, організували жителів, які є на місці. Хто має змогу сам собі заклеює. Хто не має одинокі, там немає змоги. То ми активізували тих жителів, які можуть це робити. І а це територія пляжного комплексу Бомбардир. Дерев'яні будиночки зруйновані, а уламки розкидані пляжем. За попередньою інформацією державної служби з надзвичайних ситуацій пошкодження у мікрорайоні викликані наземним вибухом. Ймовірно, внаслідок вибуху крилатої ракети Калібр. Ударили по кафе, знаєте, там, там жертв немає, слава Богу, в стол, столб один погнувся, стекла повибивало. У мене таке впевнення, що там біс на картах було, бомбардир. Ну, там вирішили, що там, мабуть, бомбардировщики. Ну, слава Богу, що нікого немає, здання заброшене. Світлана Кльосова, Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.